El 2014 ha estat un any molt dur per la gent i pels barris de, de Barcelona eh, i Xavier Trias, en comptes de, de posar les seves polítiques i les seves prioritats al servei de les necessitats de la gent, el que ha fet és seguir instal·lat en la marca Barcelona i posar Barcelona en venda. Hi ha exemples molt clars d'aquesta Barcelona en venda, Isabel? Sí, aquest 2014 hem tingut molts exemples i podríem posar tres de quins són els interessos que han predominat en les polítiques de Geviatries. Que nosaltres creiem que en cap cas han estat els interessos de la gent que vivim a la ciutat de Barcelona, de la majoria de la gent. Una podrien ser les reformes del Passeig a Gràcia o del tram central de la Diagonal, feta petició dels, del comerç del luxe, i on no s'ha tingut en compte ni tan sols el, la, la mobilitat sostenible o la, la seguretat dels i les vianants, incloses les persones amb diversitat funcional. Una altra podria ser l'ampliació la, de les grans superfícies comercials, també de l'ampliació dels horaris dels comerços en els quals s'ha tingut en compte la bombolla turística, els interessos dels turistes per sobre del paper de cohesió social, dels comerços de proximitat, però també dels horaris en què la gent de la ciutat anem a comprar i, per tant, prejudicant aquest comerç de proximitat, però també precaritzant encara més les treballadores perquè són la majoria de dones del sector del comerç. No? I un tercer exemple podria ser els segres del patrimoni cultural, per exemple, el castell de Montjuïc o, o la, la zona modernista de l'Hospital de Sant Pau o el mateix Parc Güell, en el qual el que hem acabat és pagant una entrada per poder veure un patrimoni i que el fi del cap és de tots. Sí, aquesta Barcelona en venda, Isabel, és una Barcelona també socialment i territorialment trencada. I a més, Xerietria s'ha fet uns pressupostos, i també el pressupost tria Escollboni del 2015, que lluny de combatre aquestes desigualtats, les consoliden i les amplien. Com és possible que dels 15 barris en menys renda de la ciutat, 11 d'ells tinguin una inversió per càpita per sota de la mitjana de la ciutat? O que aquestes avingudes del luxe que tu comentagues, tinguin molta més inversió que la que es fan escoles per sol, en centres de serveis socials o en ajut a la rehabilitació d'habitatges. Per tant, el que és clar és que hem de passar d'aquesta Barcelona en venda a una Barcelona per viure i que des d'Iniciativa Vers Esquerra Unida seguirem treballant i seguirem lluitant colze a colze amb la gent per una Barcelona amb drets i amb dignitat per viure, amb feina per viure, amb espai per viure, amb aire net per respirar. Volem guanyar Barcelona per construir aquesta Barcelona per viure.